السلام عليكم ورحمة الله، معكم أحمد طلعت من قناة المبتدئ، قبل ما بنبدأ الفيديو بنعمل حاجتين، بنصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، أشكر الله يا جماعة، لا إله إلا الله، طبعًا النهاردة معانا برضو جيم ببجي موبايل، سريع جدًا هنشوف إيه اللي هيحصل معانا هيحصل معانا في الجيم، طبعًا أنا بدأت ودخلت في الجيم على طول، عشان إيه؟ أشوف يعني إيه؟ اختلاف كده تشنج أعمل تشنج في القناة، بدل ما أنا قاعد كده وخلاص ما بعملش أي حاجة، وربنا يكرمكم على فعل الخير، آه ما تنساش تشترك في القناة فعل زر التنبيهات لايك للفيديو تعليق بتم عشان تريحني الله يريحك ويفرحك يا رب مشاهده ممتعه تشاهد الفيديو وان شاء الله يعجبك حتى لو ما عجبكش هتعمل لايك عجبك هتعمل لايك كل الاحوال هتعمل لايك help me okay i am no okay اوكي انمي هير. اي اي هاي هاي هاي انا طرت بالسحاب. نو نو نو نو نو نو نو. مي برو از فيري انا حد يفهمني بس. اي دونت اني فلديو الإنجليزية عندي بص ببتح أجل عم فيه جدعم اللي بيضرب أجل عم لا أعلم شيء طبعا لازم أروح هنا بس أنا مش فاهم اوكي انا ام ام ام رانيج انا مش عارف ايلي بي نكون باشه انا بقى اوه اه راهوي انا مش فاهم اي حاجه ده انا بقى اراهام اول مرة خلينا اعوف هنا نمبر 3 يو يو dont help me. لم تساعدني ايه ده ده اه طياره بس كده قاعده طياره بس كده ايه ده يا هيلب مي بليز ماي فريند يا لهوي حمصاني حمصاني بيبوش عليا <تصفيق> يا لهوي لعيب يا لهوي هي هير انيمي هير انيمي نمبر 3 زنوب لايخ. ابلع لا دا ما إز اس نوب يو هي هو يس يا اخي يا جدعان طز انا اعمل ايه طيب؟ كلات بتجيلي كده هو هو هو ايه هو هو هو آه و على قارب يعني مثلاً مثلاً حلو كم كم ساعدني هنا هير yes yes yes here here watch out here here watch out دبل دبل دبل هاي هاي هاي هاي هاي واتش اوت ايه قتلت نوك كم موزبي بليز نمبر 3 اس داون داون از هيلث هيلث هو هيلث هو بيعبي دمه ولا ده الزي الانجليزي ولا يلا رقم ثلاثة، الأمل فيك انت الأمل فيك أنت يا رقم ثلاثة. هير هير واتش اوت ايه يا I kill me. No no. يا لهوي أنا قلبت إنجليزي يا جدعان اللي بيتابعوني انج... اه ب... أنا عربي يا اه ب... أفهمه اك... إزاي؟ أوكي أوكي الله أنا بيتفهم إنجليزي يا جدعان الله إنجليزي بقى عندي لبلب لب. I'm recalling a teammate thank you very much number four أعمل إيه؟ انت إيه؟ مش ما انا مش عارف. اي اي اي I win uh, this جيم أنا عايز أقول أنا رقم أربعة. Please recall me. Don't recall me. Bush Bush. In down. In فوق سطح يعني فوق. والله ما عارف بس يعني إيه. ونتعلم. نتعلموا. الإتنين دول خدوا الجيم. والله أنا لولا بس بصور التليفون بصور بالتليفون. بعمل ريكورد آه سكرين ريكورد بالتليفون عشان كده هو التليفون جاي بيعلق شويه واحد فينش على طول مهم يا بيبي الدنيا كله ننهي الفيديو بقى كده انا تعبت واتكلمت انجليزي كتير النهارده اشوفكم في فيديو جديد كان معاكم احمد طلعت من خلاص المبتدئ ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات لايك للفيديو وتعليق حتى تكتب تم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته